يعيد عيد عيادكم يا ذر البيت الله يعيد عيد يا البيت واليوم عيد توجع حيا من أغرح على من سيدور والخزم كل عذرت سلام يا ودو الأفراح يا لبتي في الوجبة ما تنحي سدي صباح العيد برق المفاخر في سماء لا بتيلاح دقت هواجيس الضماير وغنت وذكرت مجد يرفع الراس ما طاح ميد الكثير اللي مع الناس له صيت سلامي الكثران ودوم الافراح يا لابتي في الوجبه سدي صباح العيد من خاطر بح يومي على الكثران بالفكر مرة من خاطر سمح ومن بال مرتاح الله يعيد اعيادكم يا ذر البيت الله يعيد عيادكم يا ذر البيت والشاعر اللي عاش هو بمداح في لبته له بحي ولا مين فرق المفاخر في السما لعبتي لاح دقتها صل ما صلمايل يرفع الراس ما طاح ميد الكثير اللي مع الناس الاصيد ميد الكثير اللي مع الناس الاصيد جتنا الجزايلها على خف وجناح در الويل قوت العلم ما تحايد حنا بني لا من سنى نور ضاح من عصر بن عروج سقم الطوابيخ كثران والتاريخ هوموا وشاح تخضع لهم وصدحت العناتين، بتخضع لهم وصدحت العناد يا صاح صيحلي يا صاح صيح. حنا موعدنا يا صاح صياح شلت مجموعه المعادن التشتيت، ما حي لبين لفير وركا ومسبح من مثبت بالتواريخ والبيت من يوم كانت على درعا والرح والحرب مجبوبة على كل توقيت عنا جموع ضد تنكس وتنزح من ضرب حد السيف ولا الموارد واليوم عيد توجع على من أفرح على من والخزم كل عذرت سلامي الكذران ما الاضراح يا لابتي في الوجبه ما تنحى سدي صباح العيد من خاطر يومي على الكذان في من خاطر سمحل ومن بال مرتاح الله يعيد عيادكم يا ذر البيت الله يعيد عيادكم يا ذر البيت والشاعر اللي عاش ما هو بمداح في لبته له بحي ولا ميت المفاخر في سما لا تلاح دقتها الوجيس الضمايل وغني وذكرت مجد يرفع الراس ما طاح مجد الكثير اللي مجد الكثير اللي مع الناس الاصيل صيد جزايلها على خوف وجناح جناح در الويق ما علمات حنا حنا بنيلة من سنة نور نضاح من عصر بن عروج سقما الطواغين كثرنا والتاريخ تاريخ لباسهم شاح تخضع لهم روسة دهت العماتين تخضع لهم حنا مواقفنا يا صاح وصيح نشتت جماع المعادن تشتيت ما هي لبين لف بركه ومسبح علم المثبت والتواريخ تثبيت من يومها كانت على درعه ورمح والحرب مشبوبه على كل توقيت عنا جموع ضد تنكس وتمزح من ضرب حد السيف ولا المواريد واليوم عيد توجع له ايامنا